Moi, mä olen Mia, kukkastudiounelmian yrittäjä ja mun viimeisin ammatti on floristi. Mä olin 15 vuotta kätilänä, kunnes veri veti luovalle alalle ja 2017 jäin sitten ensimmäisen kerran opintovapalle ja jäin sille tielle. Mä valmistuin puutarhuriksi 2019 ja opiskeluaikana jo sain kokeilla sitä änyy-yrittäjyyttä. Ja se tuntui tosi mukavalta. Mä sain hyvät valmiudet koulusta yrittäjyyteen ja perustinkin sitten heti, kun valmistuin. Siitä sitten jo vuoden päästä lähin opiskeleen floristiksi ja päädyin sitten omaan yritykseen oppisopimuksella. Mä aloitin mun urani ja toimintani sieltä meidän autotallista aika pienistä puitteista. Ja aika nopeasti ne sitten kävi pieneksi ne tilat, kun asiakasmäärät kasvo ja, ja oli tarvitta jo lisää käsille. Siirryin siitä puolentoista vuoden päästä suurin piirtein ensimmäisen kivijalkamyymälään kelloja Ja, ja tota, viihdyin siellä taas suurin piirtein sen puolitoista vuotta. Ja rinta rinnan sitten tein töitä tietysti yrittäjänä siinä. Ja, ja Samalla opiskelin floristiksi ja olin tosiaan oppisopimuksella sitten omassa yrityksessä harjoittelussa ja koin kyllä, että, että se yrittäjyys ja se oma yritys ja meidän tilaussidonta antoi tosi hyvät puitteet tähän oppisopimukseen ja floristin koulutukseen. Floristi opiskelijana mä koen, että mä on tosi aktiivinen ja tiedonhaluinen ja, ja halunnut kehittää itseä. Ja koska tämä ala on mulle vaan niin rakas ja tärkeä ja on muun muassa sitten osallistunut kahtena vuonna taitajakisoihin. Ja ihan mukavasti siellä meni, vaikkei mitä olisi jo tullutkaan. Mutta, mutta koen, että ne on hirveästi kehittänyt mua floristina ja antanut paljon erilaisia valmiuksia lisää. Mä oon parhaillaan avaamassa Oulun keskustaan uutta liikettä. Ja mulla on aivan ihanat uudet tilat täällä. Ja mä voin kyllä sanoa, että tämä floristin työ on mulle aivan intohimo. Mä koen, että tässä voi kehittää itsensä ihan loputtomasti. Ja viikoittain saa tehdä niin monenlaisia sidontoja, että ei pääse kyllä kyllästyyn. Ja on ihan nagu ala, missä saa käyttää sitä luovuutta ja sitten vuorovaikutusta ihmisten kanssa. OSAO. Kaikki on mahdollista.